ברוכים הבאים לבקרוב גاز. והפעם, זombים. בזמנו האחרון נרא שהתרבות שלנו מלה аб בזombים. יש זombי מירים, זombי מיתיים, זombי מפחידים, זombי מצחיקים, ו-affלו לאחרונה זombי אבל על סוג אחד של זומבים כמעט ואף אחד לא מדבר, והם דווקא זומבים שהכי מעניין לדבר עליהם. הזומבים שבאמת קיימים. כן כן, באמת יש זומבים בטבע, ומסתבר שיש די הרבה מהם. כל כך הרבה למעשה עד שגיליון ינואר 2013 של הירחון Experimental Biology מוקדש כולו לתופעת הזומביפיקציה בטבע. רוצים דוגמה למה זה זומבי בטבע? הנה אחת מזעזעת למדי עבורכם. יש פטרייה ביערות הגשם שמשתלטת על נמלים. ומה שהפטרייה הזאת עושה ברגע שהיא מדביקה את הנמלה, זה היא נודדת אל המוח שלה, ובאופן שעדיין לא לחלוטין מובן, משפיעה על תהליכי קבלת ההחלטות וההתנהגות שלה. היא מכריחה את הנמלה למצוא צמחים גבוהים באזור שלה, לתפס להם עד לגובה אופטימלי מסוים, לטפס אל הענף הקרוב, לנעוץ את הלסתות שלה ולהינעל שם, בזמן שהפטרייה מתרבה במוח שלה, עד שהיא פורצת ממנו בתור עמוד ענקי שמשחרר את הנבגים שלו לאזור ובגלל שהנמלה עלתה וטיפסה לגובה האופטימלי ביותר לפטריה ככה הפטריה מבטיחה את ההתרבות המוצלחת שלה והדבקה של נמלים נוספות באזור וכמו שאנחנו אומרים בספק סביר אם אתה שומע סיפור ואתה מצדד בצד של חרקים ומרחם עליהם כנראה שזה הסיפור די נורא והיום ובמקרה זה אפילו סיפור אמיתי עכשיו, כמו המקרה הזה, יש עוד הרבה מקרים של טפילים שהם מתנהגים בצורה כל כך אגריסיבית, ובמקרים האלה זה די ברור שמדובר אכן במה שאנחנו היינו שמחים לקרוא לו זומבי. הטפיל דורס באופן מאוד מאוד אגריסיבי ומוחלט את של המערך, וגורם לו לעשות דברים שהוא בחיים לא היה עושה בעצמו. אבל כמו תמיד, המקרים המעניינים הם המקרים שבהם יש יותר ניואנסים, שהם לא עד כדי כך מוחלטים. או במילים אחרות, האם יש מקרים שבהם כן ישאר משהו מהמערח, משהו מהאישיות שלו שאנחנו יכולים להצביע אליה ולהגיד זה באמת הוא, זה הבן אדם שאני מכיר, למרות שחלק בסיסי בתהליך קבלת ההחלטות שלו השתנה והשליטה נלקחה מידיו אז מסתבר שכן, יש מקרים כאלה והם די מעניינים הנה דוגמה לטפיל נחמד וידידותי בשם טקסופלזמה גונדאי שלום שלום שבאופן משעשע יש מצב שאתם מכירים אותו זה תפיל של חתולים שחיים מהם ובחיות ובבני האדם שמסתובבים בסביבה שלהם ולמעשה סקרים שנעשו בבריטניה ובמקומות אחרים בעולם של שלאחוזים די נכבדים מהאוכלוסייה יש אותו בגוף שלהם, פשוט כי הם מסתובבים סביב חתולים שחולים בטפיל הזה לטפיל הזה יש מחזור חיים די מעניין במהלכו חלק מהמטרה שלו זה להגיע לקיבה של החתול, ששם מחזור החיים שלו נמשך איך הוא לדוגמה, אחבר, הוא למוח של האחבר ומחווה את כל uh, קבלת שלו ולמעשה גורם לו להפסיק לפחד מריח של שתן של חתולים ולהתחיל להימשך אל הריח הזה בצורה הזאת אנחנו מקבלים אכברים שמאש מסתובבים באזורים שחתולים נמצאים בזה מה שמאוד מעלה את הסיכויים שהם יתערפו על ידי החתול והטפיל יגיע אל המאיים של החתול וימשיך שם את שלו אז זה מה שקורה אצל אכברים וזה משעשע ומעניין משעשע באופן שהוא כלומר נורא והיום אבל השאלה יותר מעניינת היא, מה קורה כשהתפיל הזה מדביק אנשים? מה זה עושה להתנהגות שלנו? האם התפיל הזה גם מכוות את המוח שלנו? באופן משעשי המסתבר שכן, או נורא והיום, תלוי בזווית ההסתכלות שלכם, מחקרים מסוימים מצאו שהתפיל הזה משפיע על תהליכי ייצור וויסות הדופמין במוח של אנשים שנדבקים בו. ולמעשה, הוא, עולה הסברה שהוא לנו לקחת יותר סיכונים ממה שהיינו לוקחים אלמלא היינו נדבקים בתפיל הזה. מחקרים די מעניינים נעשים בנושא זה מחקרים די ראשוניים ועוד צריך uh, הרבה רמות של אישוש ווידאו שלהם אבל לדוגמה כשלוקחים קורבנות של תאונות דרכים בנהיגה במהירות מופרזת ודברים שכאלה ובודקים מה אחוז האנשים שמתו בתאונות כאלה שיש טפיל במוח שלהם מוצאים שזה אחוזים הרבה יותר גבוהים מאחוזי ההידבקות הכלליות באוכלוסייה יכול להיות שהטפיל מכוות את המוח שלנו באופן כזה שבו הוא ממש משנה את האישיות שלנו ואולי זה ממש גורם לנו לדוגמה לנהוג באופן לא זהיר אמנם התרחקנו פה מהזומבי הקלאסי למקרים שהם יותר ניואנסים לממש פרט מסוים באישיות שלנו שמשתנה והשליטה בנוגע אליו נלקחה מהידיים שלנו לכאורה הטפיל הזה מכריח אותנו לקחת יותר סיכונים אבל אם ככה אנחנו לא צריכים תיווך של טפילים על מנת לשנות את ההתנהגות שלנו. בואו נחשוב לרגע על תוכניות שבהם הפנטים מתנדבים מהקהל. הם שוטלים עליהם איזשהו רעיון או רעה בראש, ואז פתאום הבאדם מתעורר משינה, ומתחיל להסתובב ולעשות כל מיני דברים שהוא לא מודע אליהם אפילו. לא כמובן יש כל מיני תירוצים ורציונליזציות, בעוד שאנחנו כצופים יודעים שלמעשה זה רעיון שהוא במוח. לא הייתה לו יכולת לקבל החלטות בנושא הזה. בתפיסה של התרבות הפופולרית שלנו זה בדיוק מה שקורה בהיפנוזה, למרות שמדעית שוכח שזה לא בדיוק כל כך חד וחלק, ולמעשה בהיפנוזה אי אפשר ממש לשתול רעיון במוח של בן אדם אחר. ואם אתם התייד לנקודה הזאת, הנה עוד שאלה פרוביקטיבית. בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה. מה בעצם ההבדל בין היפנוזה, כמו שהיא מוכרת לנו במובן התרבותי פופולרי שלה, לבין, פשוט, לדברים עם בן אדם ולשכנע אותו ברעיון כלשהו. הרי, האם כשאנחנו מדברים עם מישהו וגורמים לו להאמין ברעיון כלשהו, זה לא סוג של לעבור את מערכת החיסון המנטלית שלו ולהדביק אותו בטפיל רעיוני כלשהו? האנלוגיה צאת פלימזי לפעמים, אבל הבסיס הוא בגדול איתן, ולפעמים הרעיונות האלה יכולים להיות גם ממש מסוכנים לנו, בדיוק כמו שנגיף את אקסופלזמה, גורם לנו אולי לקחת יותר סיכונים ומסכן החיים שלנו דרך זה. תחשבו על זה ככה, יש הרבה דתות בעולם שכשאתה הופך להיות כהן של הדת שלהם, אסור לך להינסה ולהעמיד צאצאים. האם זה לא איזשהו רעיון רעיל שבמידה הוא עבר את מערכת החיסון המנטלית שלנו והדביק אותנו, הוא למעשה קטע באותו רגע את שלנו? עכשיו אני על זה ככה, אם ישו יšechnיא אתכם, אי פעם לא פח דת באחד מהדתות האלה, הוא למעשה הדביק אתכם בנגיף מנטלי שגרם לכם לאקרות. אוקיי, okay, כן, אני מודע, זה kinda of stretching it. Sort of like... But, uh, אבל כיקרון קן יש פה איזה שום משהו שאני לא באמת יכולי קנאש אל ע"ל אומץ בניפנופיה שאני עושה בפרק הזה. אבל הוא כן החקר בצורה די רצינית בתחום שלהם שנקרא ממטיקה. אני אעשים כישורים בתיאור הסרטון, ויש פה גם הרצאה שאני ממש ממליץ לראות אותה, שקצת עוסקת בנושא הזה, של רעיונות רעילים, מערכות חיסון מנטליות, ואיך במובן מסוים לדבר עם די אדם ולהעביר אליו רעיון או להעביר אליו מידע זה סוג של לבצע הדבקה ויראלית שלו. תחושת הבטן שאנו מאוד מתנגדת לזה, אנחנו רואים את עצמנו כקורבנות של טפילים שמחוותים לנו מחדש אבל אומרים שכשאנחנו קולטים רעיון והוא מחוות לנו מחדש את המוח, איפשהו הבחירה החופשית שלנו השתתפה בזה. למרות שהמדע די לא הולך לכיוון הזה, הוא מראה שעצם ההיחשפות לרעיון כבר מבצעת שינויים בתבניות המוחיות שלנו, גם אם נרצה וגם אם לא. ומעבר לזה, כל הרעיון של בחירה חופשית ורצון חופשי זה... טעות? Wrong, wrong, wrong, wrong. WRONG! WRONG! WRONG! WRONG! אבל אני מקדים את עצמי, יהיה לנו עוד מספיק הזדמנויות להיכנס לתוך הרעיון הזה ולפריק את תחושת הבטן הזאת, כאילו שיש לנו רצון חופשי. כרגע אתם לא צריכים להאמין לי או לא להאמין לי להשתכנע או לא להשתכנע, זה פשוט תחום שמאוד מעניין להיכנס אליו וללמוד אותו. אז לסיכום, מה אפשר להגיד על הזומבים האמיתיים שבאמת קיימים בעולם? בתור דבר ראשון, נוראים ואיומים. כלומר... דאג... נוראיים ואיומים. מעבר לזה, אם לוקחים את הרעיון של הזומביפיקציה וקצת uh, משחקים איתו ומוכנים להכליל בתוכו עוד כל מה הדברים, אז מגלים ניואנסים ממש מעניינים. מגלים שהחיים שלנו מושפעים בצורה ממש מהותית מהדברים האלה, ויכול להיות שיש אזורים שלמים בתהליך קבלת ההחלטות שלנו, שבהם אנחנו סוג של מתנהגים כזומבים. ואם לוקחים את המטאפורה הזאת עד הסוף, לקצה שבו אני מודה שהיא נסדקת ונשברת, אולי כולנו באיזשהו מקום זומבים, כל פיסת מידע שאנחנו נחשפים אליה משתבצת בתהליך קבלת ההחלטות שלנו כמו נגיף מנטלי ומשפיעה עלינו בדרכים שקשה לנו לשלוט בהן ולמעשה, הן שולטות בנו אז במובן מסוים לפחות הדבקתי אתכם הרגע זה בשכם והפעם בפינת ההמלצה Shaun of the Dead, אחת הקומדיות היותר מוצלחות שיצא לי לראות, ובמקרה גם אחד מסרטי הזומבים היותר מוצלחים שיצא לי לראות זה אירוני, זה מצחיק, זה שנון בטירוף ומתוחכם, ממש מומלץ אז זהו, עד כאן הפרק השבוע, מקווה שנהניתם נגעתי רק בנפנופי ידיים וממש באופן שטחי בכל המושג של ממים וממטיקה אבל למעשה אני שוב חוזר ואומר, זה נושא מרתק, ואני לכם, אם דברים כאלה מעניינים אתכם, לחקור וללמוד עליו עוד היום. כרגיל, אתם מוזמנים להירשם על מלת לא לפספס את הפרקים הבאים, או אם אתם מעדיפים לקבל את ההדכונים שלכם באמצעות אריסס או באימייל, יש לינק לרישום להדכנים שכאלה למטה בתיאור הסרטון. ועד כאן השבוע, בפרק הבא. מחשקים מסוימים מצוי ש שה...